Apakah faktor-faktor yang menentukan harga sesuatu hartanah itu Jadi semalam kita dah buat cerita bahagian satu ini adalah bahagian dua. Faktor yang utama ialah faktor undang-undang dan geografi yang kita boleh go through. Semalam kita dah uh, discuss about Faktor uh, Ekonomi. So, terus pergi ke undang-undang waktu undang-undang ialah contohnya seperti maklumat geran sama ada tenor dia leasehold freehold. Leasehold harga dia akan lebih murah selepa, kalau sekiranya balance untuk leasehold tu uh, le, kurang daripada 40 tahun. Jadi kalau sementara apa punya status uh uh, pegangan bebas harganya menaik, menaik dan terus menaik, dia tak murang jadi kalau sekiranya orang tanah tu leasehold maka orang yang membeli uh, tanah tu ataupun uh, tanah tu dia kena fikir nak membayar premium selepas uh, tempoh uh, leasehold tu habis. Okay? Uh, syarat nyata ialah uh, apakah yang syarat-syarat tanah tu kegunaan dia uh, adakah untuk Uh, ladang saja jadi kalau sekiranya ada syarat nyata maka uh, kegunaan tanah tidak boleh lari daripada apa yang dekat dalam syarat tu, jadi harga dia boleh kurang, lebih susah nak cari pembeli, begitu juga dengan sekatan kepentingan, kalau sekiranya ada sekatan tanah ni tak boleh dijual 10 tahun example of course uh, bila siapa yang beli tak boleh nak jual 10 tahun maka nilai dia kurang daripada tanah yang bebas, kategori penggunaan tengok zoning example Zoning ditentukan oleh majlis tapi penggunaan dia kalau katakan kalau penggunaan dia hanya untuk agriculture, tak sama dengan bangunan, bangunan lebih mahal. Ha, jadi itu adalah sefaktor undang-undang nombor satu. Seterusnya ialah faktor-faktor undang-undang kecil setbacks, jadi aa, berapa banyak setbacks yang perlu diletakkan aa, setback tu maksudnya dalam satu plot tanah tu dia dah tentukan dah berapa banyak kaki yang keperluan untuk bangunan tu ataupun build up tu dilakukan. Contohnya di bahagian depan 10 kaki daripada pagar, bahagian belakang 5 kaki daripada pagar. Jadi kalau sekiranya setback lagi besar, maka nilai tanah tu akan lebih bagus, lagi tinggi. Keperluan cegah kebakaran <coughs> sekiranya uh, apa tu uh, lagi ketat contohnya satu baris rumah uh, berapa biji rumah sebelum ada fire break punya unit maksudnya uh, dipecahkan antara sederet rumah teres tu supaya kebakaran berlaku dekat satu tempat tak akan merebak terus pergi ke satu ujung lagi jadi dibuat pecahade dipanggil fire break utility kawasan hijau dan sebagainya jadi ini juga mempengaruhi nilai satu hartanah undang-undang uh, persekitaran cerun tanah sekiranya cerun contohnya di Selangor cerun nombor uh, empat tak boleh dilakukan sebarang pembangunan jadi cerun empat nilai dia rendah <coughs> unless kalau government tukar undang-undang um, perkataan -undang ini akan datang pencemaran pun sama kalau sekiranya uh, kadar pencemaran uh, yang limit dia terlalu, uh, terlalu rendah maka kawasan yang um, yang mungkin menarik minat uh, pembeli untuk industri mereka akan decide untuk tak nak, jadi bila dia tak nak beli nilai akan rendah, demand akan rendah nilai pun akan rendah. Perlombongan kumbahan, <coughs> kumbahan ni maksudnya kalau sekiranya requirement untuk uh, uh, treat kumbahan tu tinggi maka nilai dia lagi rendah mereka akan cari dekat tempat lain tempat yang kurang dia punya requirement dia lebih rendah. Sebab tu bila kita improve the standard, uh, boleh affect standard untuk kumbahan dasi dan sebagainya boleh affect kita punya nilai tanah. Sebab pelabur akan decide untuk pergi tempat lain, pergi ke Kamboja, ke Vietnam, ke China, ke yang standardnya lebih rendah. Jadi mereka dapat membuat penjimatan bagian uh, operasi untuk mengawal ataupun menproses uh, kumbahan. Uh, jadi kat situ uh, boleh affect kita punya. Uh, market value. Faktor geografi pula berkenaan dengan uh, uh, ini arah okay? sama ada menghadap ke barat ke timur ini biasa kan and then uh, arah uh, feng shui yang ini very cepat saya akan tengok arah menentukan harga sesuatu uh, hartanah kalau menghadap matahari waktu pagi selalunya lebih mahal daripada uh, menghadap uh, uh, matahari waktu petang, okay, selalu kalau kita buat viewing orang katanya ni menghadap mana sebab bila menghadap petang, menghadap ke arah matahari petang kita punya tembok tu akan jadi uh, panas, jadi bila malam slowly tembok tu akan dissipated uh, haba masuk ke dalam rumah, jadi kadar account kita akan tinggi. Okay? Uh, kepercayaan ini uh, selalu berlaku lah kalau sekiranya you buat deal dengan uh, orang-orang, uh, some people kita kena respect dia punya kepercayaan, kita tak boleh nak apa tu katain apalah kolot lah, itu letak pada dia. Kalau dia nak tengok feng shui ke, kalau dia nak panggil sami ke up to them. Ingat pelaburan hartanah adalah uh, pelaburan yang sangat, apa tu? pelaburan hartanah adalah pelaburan yang paling uh, mahal ataupun paling tinggi pelaburannya bagi seseorang to most of us. And, jadi saya sebagai ejen saya akan beri peluang untuk dia untuk tengok panggil dia sifu ataupun sami untuk cek. Kalau sekiranya sesuai then go. Tak guna kalau sekiranya kita menjual sesuatu yang mereka later on regret kan. jadi itu kepercayaan pun juga menarik perhatian penentu kepada faktor, apa tu harga. Jadi kadang-kadang kalau satu kungfu itu baik kadang-kadang contohnya macam Betul, uh, burial punya betul uh, uh, pengkubu mi punya management mereka akan beli dengan harga mahal. Sebab mereka tahu mereka ada klien yang berminat untuk mendapat uh, untuk disemadikan ke tempat tu. Jadi faktor kepercayaan. Yang ketiga kecurunan. Uh, sekiranya tadi kita cerita pasal undang-undang, even kalau undang-undang membenarkan kecurunan pun kecurunan akan lebih curun lagi murah. Sebab lebih curun lebih tinggi dia punya kos untuk nak bina rumah atas dia atau pembangunan atas dia, jadi ini akan mempengaruhi decision untuk membeli sesuatu hartanah tu, uh, suhu uh, hujan dan sebagainya juga mempengaruhi kalau tempat tu ekstrim maka kuranglah orang nak membeli termasuk juga hujan, kalau kurang hujan maka kuranglah nak beli, kalau terlalu banyak hujan juga pun mungkin orang decide untuk tak nak beli, jadi it's all depend on uh, apa tu. Uh, curve uh, supply and demand, ni kita akan discuss uh, discuss after this. Uh, jangkauan komunikasi kadang-kadang bila kita beli orang kata ni ada unify tak, unify itu mempengaruhi faktor orang nak beli ataupun tidak kadang-kadang bila orang bekerja lebih kepada komunikasi tinggi, jadi dia mengharapkan tempat yang dia nak tinggal tu mesti ada good communication punya network termasuklah telefon dan sebagainya jadi ini juga mempengaruhi faktor uh, nilai sesuatu harga tanah. Uh, seterusnya ialah accessibility, <coughs> ini adalah term yang saya belum belajar, ketersampaian. Uh, adakah dekat dengan jalan besar, adakah uh, highway yang terdekat dekat mana, jadi all those akan mempengaruhi juga uh, uh, mem menjadi uh, satu faktor dalam menentukan harga tanah. Okay, so Me. Secara ringkasnya faktor nilai ni berkaitan dengan uh, supply dengan demand. Lagi tinggi supply, lagi uh, lagi kurang dia punya demand maka lagi rendah dia punya uh, nilai. Kalau sekiranya demand dia tinggi, supply dia kurang maka lagi tinggi uh, dia punya uh, dia punya nilai. Ini kita akan belajar kejap lagi. Ah uh, ada soalan boleh tanya saya 0132552552 atau coach uh, whatsapp saya di coach.whatsapp.my. Jangan lupa untuk stay hebat dengan coach syatana. Seterusnya ialah uh, faktor-faktor undang-undang kecil setbacks, jadi uh, berapa banyak setbacks yang perlu diletakkan uh, uh, Setback itu maksudnya dalam satu plot tanah itu